Інна приїхала в Україну в кінці минулого року. Тут, розповідає жінка, востаннє вона була 21 рік тому, у 4-річному віці. Тоді її батьки виїхали в Білорусь і забрали із собою доньку. Я ніколи не вважала, що там мій будинок. Я знала, що мій будинок тут і нікуди більше не хочу, крім України, і ні за що не уїду. Да, війна складна, комусь страшна. Але... Я сподіваюся, що дуже скоро все це закінчиться. У Білорусі в Інне не було паспорта. Жінка розповідає, громадянство мало України. Я в Білорусі жила по виду на життя. Одне велике дякую дякуванням, що вони не змінили громадянство. Вот. За цим велике дякую, тому що, мабуть, якби вони змінили його, то не було би бы можливості повернутися повернути сюди. Жінка приїхала в городок, що на Хмельниччині, бо тут проживають її родичі. Інна каже, зараз орендує будинок. Я, коли повернулася, мені, чесно, стало дуже легко. Тобто, я розуміла, що я вернулась і що тепер буде життя зовсім інша, не така, як там. От, як би тяжело не було, але все буде зовсім по-другому і намного краще. Двоюрідні рідні брати і зараз служать у війську. Жінка розповідає, не могла залишатися осторонь, захотіла також стати військовою, аби захищати свій народ. Я знала, що здесь війна, але я цього не боялася. Знала з самого початку, що я хочу теж захищати свою родину. Родителі поначалу відговорювали в тому плані, що я дівчина, що служити повинні парні не ну, змірилися з цим рішенням. Місяць тому Інна вирішила проходити військову службу за контрактом в Збройних силах України. Для цього вже подала всі необхідні документи, розповідає оператор відділення рекрутингу та комплектування другого відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Герасимчук. Військовий каже, умови вступу на контракт для чоловіків і жінок – однакові. Необхідно з'явитися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, мати при собі військово обліковий документ, пройти успішну медичну комісію та здати психологічні тести. Після чого особа, яка це все пройде, направляється, направляється в начальний центр для, для військової підготовки. Після проходження військової підготовки кандидат на проходження військової служби підписує контракт в військовій частині. Інна говорить, планує підписувати контракт на три роки. Перед цим проходитиме навчання. Дівчина має освіту кухаря. На цих фото – випічка та страви, які готувала вдома. У війську теж служитиме кухарем. Розповідає, стріляти ще буде вчитися, бо такого досвіду не мала. Я поняла, что я не могу просто так сидеть и нужно что-то делать. Да, пускай я девушка, но почему, чем отличаются девушки от парней? Почему девушка не может пойти защищать свою страну? У меня такая логика, то есть все равны и каждый, каждый должен что-то внести в свою страну. Там. Помагати своїм своєму народу. Через різні погляди на війну в Україні з матір'ю жінка майже не спілкується. З деякими друзями в Білорусі також порвала зв'язок, каже Інна. Коли я вже повернулася сюди, що більшість, з ким я спілкувалася там, вони просто перестали зі мною спілкуватися. Тобто, ну, і по некоторим причинам, навіть я з некоторими перестала спілкуватися. Інна розповідає, планує вивчати українську, адже до цього часу рідною мовою в Білорусі не спілкувалися. Дівчина каже, цього б не сталося, якби батьки не вивезли її колись із батьківщини. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.